أرملة فقيرة صالحة في أواخر الأربعينيات من عمرها قامت بتربية ابنتيها على الأخلاق الكريمة ومراقبة الله في كل تصرفاتهما ونظرا لفقرها واعتزازها بكرامتها لم تشعر أحدا بحالها واضطرت عند تجهيز ابنتها الكبرى لشراء بعض الأشياء البسيطة من أحد التجار بمبلغ ألف جنيه ووقعت على إصال على أن تسدد له ستين جنيا كل شهر واستمرت في السداد لمدة خمسة أشهر ثم حدث لها ظروف منعتها من السداد لمدة شهرين ورفض التاجر الانتظار وقدم الإيصال للمحكمة وفوجئت أن المبلغ المكتوب بالإيصال هو سبعة آلاف جنيه فذهبت إلى التاجر الظالم وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة إلا أن التاجر لم يهتم بكلامها واستمر في شكواه وفي ليلة الجلسة الأخيرة صلت الليلة وبكت ودعت الله أن يسترها بل ويفرج عليها بمبلغ ليتم زواج ابنتها وفي الصباح حضرت الأرملة إلى المحكمة وعرضت القضية على أحد القضاة الشرفاء وكان لا يضع النساء داخل القفص وسألها القاضي الشريف لماذا لم تدفع للتاجر السبعة آلاف جنيه وبصوت أقرب للبكاء الخائف أجابته المسكينة بأن المبلغ سبعمائة جنيه فقط وأن التاجر هو والد الأستاذة المحامية الحاضرة في الجلسة فالتفت القاضي للمحامية وسألها بأدب إن كان ما تقوله السيدة حقيقي أم لا فأنكرت المحامية معرفتها بالحقيقة فما كان من القاضي إلا أن نظر إلى المتهمة وسألها عن حالها وعلم أنها أرملة وتعمل لتربية ابنتيها فنظر لها وقال ستحل إن شاء الله ثم رفع الجلسة وقبل أن يدخل القاضي غرفة المداولة وجه كلامه للمحامين وقال أعلم أنكم أصحاب فضل ومروءه ولن تتأخروا عن فعل المعروف. ثم أخرج منديلا كان في جيبه ووضعه على المنصة وأخرج خمسمائة جنيه وقال هذه كل ما معي وهو أول مشاركة لسداد دين هذه السيدة ولا أدري من منكم سيشاركني ثم شكر الحاضرين ودخل غرفة المداولة في هذه اللحظة بدأ المحامون في التباري في الدفع حتى تجمع في المنديل ثمانية آلاف جنيه وقبل ذلك كانت المحامية ابن صاحب الدين قد خرجت من المحكمة لتتصل بوالدها وتخبره بما تم وعادت المحامية للقاعة ونودي عليها حين دخلت الأرملة غرفة المداولة وأشار القاضي للمحامية قائلاً بالمنديل اكثر من المبلغ المطلوب يمكنك ان تاخذي سبعه الاف جنيه وتتصالحي مع الارمله كي تعود لبيتها في تلك الاثناء كانت هناك مفاجاه حيث قالت المحاميه ان والدها اخبرها بان ماله فقط سبعمائه جنيه وامرها بان لا تاخذ اكثر من خمسمائه جنيه فشكرها القاضي وابتسم للمحامين الذين ملاوا غرفه المداوله وقال أظن أن المحامية أخذت الخمسمائة جنيه التي دفعتها وأظنكم لا تريدون أن يحرمكم الله ثواب المشاركة فعلى صوت المحامين بالتأييد فنظر إلى الأرملة وأعطاها المنديل وقال وهذه من الله لك بكت الأرملة وقالت للقاضي أقسم لك أن زفاف ابنتي تم تأجيله لاحتياجنا إلى ثمانية آلاف جنيه ولم أذكر ذلك سوى لله وحده فرزقني بك وبهؤلاء الأفاضل وعند خروج الأرملة فوجئت بالمحامية تحتضنها وتعتذر لها وتطلب منها أن تسامح والدها وأعطتها الخمسمائة جنيه هدية من والدها وقالت لها الآن أصبح المبلغ ثمانية آلاف حددي موعد زفاف ابنتك وسأكون أنا وأبي أول الحضور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ